«Шефест-2022» мав пройти під гасло «Шевченко чинить опір». Війна відсунула фестиваль, проте гасло зробила актуальним. Тому цьогоріч у нашої команди лише дві фестивальні локації – волонтерство та окопи. Але справа Шевченка жива. Бо цього року наш народ виконує заповідь Григоровиця завзято як ніколи. Цьогоріч? Вся Україна в єдиному стані стала великим шефестом, де борітися поборете, кохайтеся, та кайдани порвіти – це не просто слова. Цього року ворог знову намагався вбити Шевченка у місті героїв – бородянці, але Кобзар лишився нескореним. Лиш слова, вирізані на його постаменті, стали звучати сильніше. Свою Україну любіть, любіть її вовремя люта. Танки, що виступали на сценах Шефесту, грають іншу музику – на стволах артилерії, гвинтівок та кулеметів. Тож нехай у цього героїчного національно-визвольного шефесту 2022 буде хоча б своя футболка. Її можна придбати від сьогодні. Всі прибутки від продажу фестивального мерчу підуть на потреби наших героїв ЗСУ. А ми з вами зустрінемося на фестивалі Шевченка після перемоги у Криму, Донецьку і Херсоні. Як сказав би Шевченко, ЗСУ допомагаєте. Кайдани порвіте І вражою злою кров'ю волю окропіте. Слава героям!